Curtea Constituională, răspuns Fulger pentru Claus Iohannis. Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis Purii Constituționale, luni, 7 mai, o sesizare de neconstituționalitate asupra legii privind aprobarea programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație sublinierei de cre subliniere, subliniere teren în sectorul avicol. Curtea Constituțională a decis să se discute sesizarea președintele pe data de 6 iunie.